Ha, ha, ha. Всім привіт Привіт Розвідка нових місць Сьогодні вибрались на один ставочок На ньому вперше Сьогодні з нами Свята, Сестра жінки Ловити ми будемо сьогодні Жінка буде починати з цикади У пошукаємо А я на щуку Буду пробувати А света у нас взагалі перший раз на хижака на, спин... семечек, да. На спине их не рыбачила. Їй я поставив давно. я китайського космастера. Ну, що не жалко убиравати. Це для утоплення. На минуточку. Да. Побачимо. Я тут хижак немає. Є давай, Свято давай сюди спінінг так дивись да. підтягуєш катушкою до поводка десь також щоб було сантиметрів да, так все далі ну взагалі тут все ти правильно робиш почекай кончик пальця береш, дежеш отак воно ну все, закидуєш Живі. Вітя я тебе перекинула, так? Да? Кого, трохи давай. полетіла. А? Мотай давай, мотай. <ріст> Аккуратно. <ріст> Перший улов є. <'ї. ріст> а, я не можу. Так, попитка номер два. Так, відкриваєш душку. Опа, кончик пальчика. О, О, Паша. Все. А до чого ми там якось, ну, як почуватимемо його там чи що? Правильно ввертиш. Якщо будеш почуватимати, що там дергає, значить швидше, значить корні йшли, йдуть. Паша, а тебе в тебе тройняки є вовші? В сміслі, ні. А кого я маю там зацепити? Риба, А, риба, щука. Ручок, Бо я тільки, що чоловіка питала зацепити. Тут, мабуть, на корінь був. Так, да, то щось було таке. Так, а Юля вже обірвала трійника в цикладі. Ну, запасного у мене немає, а де ти вмудрилася? Не знаю навіть, Паша, кидала, там я не знаю. Значить, тобі там... дам... За камишик, да, Юль? Там не камишик. І знову туди... Де таке? Я не хотіла, ти бачиш там туді. тройник на себе? Ти різко хоч не шарпаєш то. Ти, на трошки. Тяну. Тяну. Знаєш, неї трошки. Ти на неї. Подивись там на тому мосі, там реально проти противіч. Давай на луці вивеземо посеред цього, щоб вона там точно ти, нікого що не вбила. Щоб вона сіде, там, що вона собі в не там. Ти не не сейкай эту штуку. Пойдем со стороны. Иди. Это ваша Путина, кольца, кольца, кольца. от греха подальше. я тебя умоляю. Давайте, давайте, от греха подальше. Кольце света. Мать вашу. Все, а теперь А почему она падает у меня? То тримаешь леску, диви. То же Паша сказал, не тримаешь. Питяней, света. Питяней трохи ближе. Так. Від... Тепер відкриваєш дужку, держиш пальцем. Диви, воно бачиш? тримай пальцем. Дивись, не спіши, підтягни. Трошки отако, отако все. Так, тепер дивись, пальцем оцим казівним. Держиш. Держу. Відкриваєш, другою рукою цей. Все, більше ти нічого не трогаєш, замахуєшся. Тікай, вуцю тікай. І з усієї сили кидаєш, хтось не буде. Він приймається саме. О, ну так. Mm -hmm. да. Я? Yeah? <laughs> там, де я стояла? Yeah. Ти все вітер винуватий. Ти я собі кажу, іди туди, на тим мод дав. Да, сюди зрозуміла. Так я казав, так? Да? Пирати катувати. Uh, таки... Тики. Дай спочатку. Да. Ага. Ні, щось в тебе не то. Що в мене то? Отак. Да, да. Палець ставиш на шпулю Так трошки невдобно, тоді лінжій палець Відійди ну, ну то візьми пітяний трохи Відійди Я не хочу тебе за тобою плести О, диви, вже бачиш, на метрів 15 кинуло Добре день Ловиться тут щось. Опа яке так А що тут? Бачиш яка штучка була? Мандула неличка. Це на нього на це взяв? Так, А щука судачок тут є Судак це любить. прикол что давай кто пихает, е? так тихо это ничего толком не где? сейчас клюну на цикладу. судачок не бачишь? нечестно знаешь ставишь цикаду, а то мне это это же вообще 15 -40. Тест. У да. тебе ультралатік. Ти пускай ту ми... рибу. Точно, я щось. Там де маленький, там і великий є. Да, нічого, ну ти ж рибу бачив, де радує. Ну, рядом і Ой. Ох, як тут цікаво. Тезе? Нові місця, а чого ні? А ну дивися, що, а до чого там це Риба, Мабуть, було. Світлана сказала на дорів її спінінг, не клює та на поплавочок сіла половити на парловку карасика. А ми йдемо далі. Обійдемо ставочок з іншої сторони. Там би багато. Цей ставочок знаходиться в спілці Тут коропеє 350 гривень на рік платиться тут приїжджають ловлять, а на хижака то дозволяють так ну, щоб хижак малька не виїдав ну, тут кажуть більше судака ні щуки тому я і поставив блешнюбу окунь кажуть гарний є Але сьогодні щось з клювом не дуже, так питали рибаків. Дуже погано, там декілька карасиків і все. А там на ночівлю, то на коропа приїжджають. Робинку? Місця тут шикарні, не? Тоба буде абонементик оформити на наступний рік, так? а може і на зиму. Що з'явить? Біля коряги клюнула. Знаєте на що клюнула, не повірите. Сейчас покажу. Ти бачиш, як вона пішла в сторону? З то столу паше наварю. Та, <реш> та йоха не бабай. А я думав щука. а так было схоже на стрелу с чучу а что? Юля с подсаком бороется да, да. иди сюда Ну, что ты сделаешь? А я думал уже Блышню из ложки, вернее из ручки Из ложки разловил Вот такую Ёлька сейчас клюнула На атому? С лапками? Блин, я не я не знаю, я не понял Паша, давай взял, вот так вот ха Так. Mm -hmm, да. я смысле, это же доводник, ты до его не подняла. Не спеши. Подивись он же спини. Не влази. Ого. ну то тут десятка. Підсак не видержи. Просто не влази. Боже. Ого. Ти це бачив? Я таких коропів ще не бачив. Вживу Щас я другу камеру достану, щоб ви зрозуміли за розміри. Забагрився на Little Cleo блешню. Ось такий коропець. Це просто не кабанчик. Прекрасний. Піднімеш? Ні! Всього моя рука немаленька, а це короб, ну тут більше десяти. Вчора вечором ми вийшли всього на всього на годинку половити, зразу клюнув той коропець та прийшлося уйти. Коробця ми відпустили, правда, не сюди. Орендатор просив, щоб коробчука в інше місце, в маточник відпускати. Буде потомство приносити. Так, жінка буде пробувати сьогодні ось таку блишню. Україночку. А в мене буде теж україночка в новому кольорі в сріблі. Коробчук заважив 12,9% як показали, ваги. Ми піймаємо, а? Вже ж пора, повина клювати Синьо-жовтому по весні, ця блешня Це взагалі, як вона ловила? З одної точки помню, щук 20 зняв на цій водоймі До речі, де ми ловимо, це не платник, це орендований ставок. У платників практично і немає. Є там один, два роки тому там пустили по 50 гривень за білет. Там так щуку виду, вибили, автоклави закривали, мішками ловили. и теперь там ничего не было что-то есть? что зацепило? не? что-то есть? щука была <звук> все-таки бровя ключик а? Така непогана, я думав зацеп Ти подиви а? На календарі було 10 жовтня На телефон постійно приходили повідомлення про масовану ракетну атаку Чесно сказати, думки вже були точно не до рибалки Риболовлю продовжимо, як буде поспокійніше Дякую всім за перегляд, бережіть себе і своїх рідних. Вистоїмо і обов'язково переможемо. Все буде Україна.